Var tydlig med att du inte tycker att det är okej okay att ditt barn dricker alkohol eller testar andra droger. Våga prata värderingar. Var boven själv som förälder och låt din tonåring skylla på dig. Be dem säga, jag kommer få utgångsförbud ett helt år eller mina föräldrar kommer bli skitarga. Det är inte värt det. Många ungdomar som har druckit alkohol har varit med om eller gjort saker de ångrar. Det kan handla om bråk med en kompis eller att man testar andra droger. Det blir aldrig bara den alkoholen du har köpt. Och köper du ut så visar det bara att du tycker att det är okej att din tonåring dricker. Och finns det äldre syskon? Prata med dem också.